עלינו לפשט את הביטוי 28a ברביעית כפול b בשישית, חלקי 7a בתשיעית כפול b. כדי לפשט את הביטוי ננסה לפרק אותו לגורמים שקל יהיה יותר לפשט בנפרד. ונתחיל עם 28 ו7, אנחנו יודעים ש28 מתחלק בשבע. נרשום אם כן את 28 חלקי 7 בנפרד, 28 חלקי 7. החזקות של a אין הבאות בתור במחפלה ונוכל לפשט גם אותן בנפרד. במונה מופיע a ברביעית ובמחנה a בתשיעית. ובכן, כפול A ברביעית חלקי A ב-9. אנחנו פשוט רושמים מחדש את הביטוי הנתון כמכפלה של שלושה גורמים מפרדים, במקום כגורם אחד. ולבסוף, הגורם האחרון במכפלה, החזקות של B, במונה, B保oughsיית חלקי B, נרשום כפול B保 xen cut B. אם נכפיל את המונים אחד מהגורמים האלה, נקבל את המונה של הביטוי הנתון, ואם נכפיל את המכנים אחד מהגורמים האלה, נקבל את המכנה של הביטוי הנתון. פיה רק אם את הביטוי המקורי לגורמים רק משום שקל אוקיי, okay, הגורם הראשון 28 חלקי 7, זה קל, 28 זה לחלק ל-7 שווה ל-4. הגורם הבא במכפלה הוא A ברביעית, חלקי A בתשיעית. וכאשר שלנו חזקות עם בסיסים זהים במונה ובמחנה, נוכל לחסר את המערך שבמחנה, מערך שבמונה. ובמקרה זה לחזקות של זה A, A, אנחנו שם את הביטוי של גורמים מפרדים. שווה 4 פחות 9. ولמה שבע ארבע פחוטת ישה, אפריש החזקות שвел למינוס חמיש, וوفדה ארבע כפול א' בחזקת מינוס חמיש, חיסרנו ארבע פחוטת ישה. וותדerek נתחיל בגורמי אחרון, זה ימ ב' כפול ב' בחזקת שש פחוטת מאריק במחנה, הוא אחד, אחד לרשום במנורח, אז זה מאריק של ב' שתי צורות הרשום ב' בחזקת אחד ו' זה עוד, וوفדה פיקל לאליה חזקות ב' בחזקת שש, הליך ב' בחזקת אחד, שвел ל' בחזקת שש פחוטת אחד או ל' אנחנו יכולים לרשום את הביטוי בצורה 4 כפול 1, חלקי a בחזקת 5. 1 חלקי a בחזקת 5 שווה a בחזקת מינוס 5. שתי הצורות הרישומה לזה 0. כפול b בחזקת 5. ואת הביטוי הזה נוכל לרשום גם בצורה הזו. 4 כפול b בחזקת 5 חלקי a בחזקת 5. נוכל גם לרשום את 4 במונה. 4 כפול b בחמישית חלקי a בחמישית. כל הביטוי מלא שוואי ערך וכולם הם מפושטות של הביטוי מקורי הנתון.